Oddíl jogy v téje Sokol na hradeckém Eliščině nábřeží funguje už řadu let a je mezi cvičenci velmi oblíbený. Dokazují to i zcela zaplněné cvičební hodiny. V oddíle se praktikuje yoga především podle metodiky systému yoga v denním životě, obohacená oprvky z jiných systémů a škol. Oddíl jogy vede už více než 20 let Věra Sitná. Já jsem učitelka tělesné výchovy, kromě toho jsem dělala závodní gymnastiku a začala jsem mít pak problémy s páteří, takže nejdřív jsem se vrhla na nějakou zdravotní tělesnou výchovu, z gymnastiku, a pořád to nebylo ono a pak jsem přišla na to, že teda existují cílky, které můžou člověku pomoct a hlavně teda jsem hledala i tu druhou stránku věci, to znamená tu duchovní stránku, jako aby člověk došel k nějakému klidu a nebyl nervózní. Systém yoga v denním životě svým pozvolným a nenásilným způsobem cvičení vyhovuje všem věkovým i výkonnostním skupinám. V té je Sokol cvičí i zdravotně postižení. Já musím říct, že chodili jsem třeba i rehabilitační sestry cvičit a ta jedna rehabilitační sestra zrovna říká, no kdybych věděla, jak mám toho pacienta nastavit, aby si uvědomil pánev, to jsem pochopila až tady. Jo? Takže lidi, kteří jsou zvyklí cvičit, znají znaj ten pohyb, ale pak jsou tady lidi, kteří v životě třeba necvičili. A řekla bych, že někteří jako chápou ty cviky líp než sportovec, protože sportovci mají prostě takové představy, které mají už jako stereotyp zabudovaný a myslí si, že takhle to musí být a takhle je to správně a ne jinak. A chodí jsem i ženy třeba po, po rakovině prsu nebo po operaci dvě ženy, které mají vystuženou páteř kovovejma má, protože já teda volím cviky hlavně, aby teda se protahovaly ty svaly a šlachy úpony a nedělám nějaký náročný do činnosti oddílu je zapojeno 130 členů. Výuka probíhá v osmi skupinách, seniori cvičí v dopoledních hodinách, oddíl má vyškolených několik cvičitelek druhé a třetí třídy. V hodinách jogy jsou zařazovány i polohy vycházející z vývojové kineziologie, které podporují aktivaci hlubokého svalového systému. Odíl také organizuje pravidelně každé čtvrtletí pro cvičence, cvičitele a rehabilitační pracovníky celodenní semináře a pravidelně již 10 let organizuje pro své členy a cvičitele Královéhradeckého kraje soustředění v Podkrkonoší a také podzimní 12-denní pobyt u moře na některém z řeckých ostrovů. Odíl nabízí i kurzy zdravotní tělesné výchovy z prvky jogy pro seniory. Zájem ze strany seniorů, především žen, je mimořádný a to platí ve všech cvičebních skupinách oddílu dílu jógy.